Шість великих дорожніх сумок на кожній наліпки з прізвищами – речі підопічних з вечора зібрані для переїзду. Дуже багато закупили там і подарків їм, все укладено, зібрали ліки їм, сумки підписані, щоб ніхто нічого не перепутав. Вранці 16 квітня у терапевтичному відділенні «Метушня» звільнені ще тиждень тому медсестри збирають стареньких у дорогу. Дідуся поголити, бабусі допомогти вдягнутися, всіх довести до автобусу, що чекає на подвір'ї. Вони з першого закротили, а вже з 16-го -е, сьогодні. Вони ходять і нас обслужують». За рішенням Департаменту соціального захисту Запорізької облдержадміністрації, стареньких відвезуть до Таврійської громади, що в Запорізькому районі. Там, у геріатричному відділенні психоневрологічного інтернату, є вільні місця. «Ми знали до кожній бабусі підход, не як... показували їм віду, що ми… Терапевтичне відділення номер 2 розташоване у селі Іванівка, що в Благовіченській громаді Васильівського району. Два місяці керівництво громади шукало кошти, аби зберегти заклад. П'ять мільйонів гривень на капітальний ремонт зі всіма санітарно-будівельними нормами, та щорічні два з половиною мільйони на утримання закладу. Однак таких грошей у громаді не знайшли. Відмовились співфінансувати медзаклад і найближчі громади, попри те, що всі хворі люди місцеві. Нині шестеро з них переїжджають до іншого інтернату, двох забрали родичі, ще двоє повернулися до власних домівок. Останніх разом із медсестрою Іриною Льобах відвідали журналісти Суспільного. Володимир Пархоменко у терапевтичному відділенні лікувався понад два роки. У нього важка нервова хвороба. Вдома – три дні. Будинок тут, в Іванівці. Але в ньому ані газу, ані води. Соціальний працівник до хворої людини поки не приходив. «Надо обов'язково тобі самому. Тобто є велосипед, З'їздиш до голови, я тобі казав, до Савран Єлени mm. і вона дасть соціального працівника. Їхати до інтернату чоловік відмовляється. Каже, у кінці вулиці проживає його тітка поруч сусідка. Вони допоможуть. У больниці лежав, брився кожен день. Як ірина вона прийде на сміну, все вибрити, надуханий. Дівочек Вова шукав. Заріс, вовочка. Ну давай, Марко, не теряй вдома. В Іванівській сільраді запевнили, що не кинуть хвору людину на призволяще. Місцева влада прикладе всі зусилля, щоб допомогти цій людині. Ми підключимо воду, О, переговоримо із газовою службою, щоб йому підключили газ який був відключений на період, коли він знаходився в лікарні. Дамо йому соціального працівника». Тиждень тому до сусідньої Благовіщенки повернувся і 80-річний Олексій Кирилюк. Абсолютно сліпу людину забрала з відділення і привезла додому пачерка, котра зараз проживає в Києві. «Добрий день! Добрий день. Як діла? А, так. Я – мій сестра Ірина Івановна. Ви лежали у мене в больниці в Івановкій?» У старій хаті дідусь гріється біля електрообігрівача і слухає радіо. Знаєте, самотньо мені треба було б, щоб хтось, хтось коло мене ходив. Ну як степиться, ну, я знаю, що все одно, щоб коло мене все одно. Ніхто не приходить. Ні. Як ви готуєте собі їжу? Я, як колбасу їм. Колбасу. Ну я знаю, що дедушка любит колбасу в остареме казав колбасу. Купити треба Не ні ничего що робити з нею. Врізав собі, та й та й все. Виявилось, Олексій Кирилюк зареєстрований у місті Енергодар. Але родичі, котрі проживають у його квартирі, не захотіли брати дідуся додому. А в Благовіщенці через інше місце реєстрації соцслужби не поставили його на облік. Відвідує тільки сусідка Марія Тимофіївна. Приносить на замовлення харчі. «Що ви купили? Розкажіть. Дві бутилки пива, дві палки колбаси, дві буханки хліба, три пачки масла що сказав. Я не можу дивитися, как все люди так бросили їх. Условия, конечно, полная антисанитария, за неділю вони не їли гарячої навіть тарілки супу. Ну хіба так можна живими людьми? І люди кажуть, що це не їхні обов'язки, що це не їхні. В нас вони жили в теплі, в добрі в больниці. А ввечері журналістам зателефонувала старша медсестра Олена Діденко, котра супроводжувала шістьох підопічних до Таврійського інтернату. Я дуже задоволена тим, що дуже чудовий колектив. Нас зустріли Щіро з улипками розташували наших бабушок в кімнатах. Бо два чоловіка: чисто, порядок, вони довольні, прощалися са мною, цілувалися, обнімалися. Ну для, для мене на душі добрі відчуття. А для двох хворих чоловіків, які повернулись додому у Благовіщенській територіальній громаді, збиратимуть документи, аби влаштувати їх до Таврійського інтернату. Там у геріатричному відділенні є є вільні місця, поовіцяв журналістам Суспільного голова громади Василь Трубка. І додав, якщо вдасться стареньких вмовити на переїзд. Ольга Ларіонова, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.